السلام عليكم، معكم قناة تيكنو اليوم راح نوروكم كيفاش دير ميزاجور لهواوي قاع لي موديل تاع هواوي كومون اه, في لا ميزاجور تو لي موديل هواوي ألوغ <hesitation> نتيليشارجيو لابليكاسيون لي راهي في ديسكريبسيون نتيليشارجو لابليكاسيون سيغ ديسكريبسيون لي موديفي بارنو كي سابيل Freeware فندر فور هواوي هنا موديفينا نكليكيو عليها اوتوماتيك ديتيكتاسيون دو يعني اوتوماتيك راح ديتيكت الماتيريال تاعكم هادي لي راني بها سي اس ال ا يعني برو أه 2017 وشو شو لا derniere ميزاجور تاعو سي أه 32 هاي Alors. ها يحوز ما حتى ميزاجور دي بور لو nous l'omache arrière qu'il faut dire la mise à jour l'Android 8 quand on fait la mise à jour sur Android 8 alors euh, cliquez ici cliquez ici c'est la dernière version fermez premièrement une application proxy on met proxy l'application, le, le, le, le, le téléphone dire OK ونروحوا ان جس تورينج هنا يا اوتوماتيك DNS في ici ان ici sur automatique. run VPN service cliquez sur uh, run VPN service pour donner un VPN pour, uh, pour faire la mise à jour de votre Huawei alors VPN أو أولك عطانا في بي ان سيرفر نروحو دوك الابديت تاعنا هذه الابديت بور آ... اندرويد اوريو اللي هواوي كامل تو لموديل هواوي اول هاي جات هايك 2 جيجا انست انا ما عنديش لا ميموار ديزولي باسكو انا معمر تليفون بزاف لي فيديو وكذا كي ندير يقول لي ميموار بلان اسباس ان سفيزون نخرج خلاص لي لا ميموار انايا الوغ هايليك لاميزاجور تيليشارجي يديرها اوتوماتيكمون او تيليشارجي لابليكاسيون تاعنا و بارطاجي ماكس لاصحابك اللي عندهم هواوي وحابين يديروا لهم لاميزاجور يروحوا للويت اوكي ميرسي سلام عليكم